Επί 4,5 χρόνια καθημερινά, οι πολίτε βομβαρδίζονταν από τα δελτία των ειδήσεων με φόνου, κλοπέ, ληστείε, επεισόδια και μπαχαλάκιδε. Και α δείχνουν ότι οι δείκτε του υποχώρησαν κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχο πέτυχε. Το παλιό πολιτικό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα επέστρεψε στην εξουσία. Αυτοκίνητα, καταστήματα και ATM καίγονται καθημερινά στο κέντρο τη πόλη. Αλλά τα κανάλια δεν δείχνουν κάτι. Νιώθει ασφαλή τώρα. Κλοπέ, ληστείε, απαγωγέ έχουν χτυπήσει κόκκινο. Αλλά τα κανάλια δεν δείχνουν κάτι. Νιώθεις ασφαλής τώρα. Πυροβολισμοί, υπόκοσμος, ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αλλά τα κανάλια δεν δείχνουν κάτι. Νιώθεις ασφαλής τώρα. Καθαρίζουν τα εξάρχεια. Από και προσφυγόπουλα με τις κούκλες στα χέρια. Η βία και το εμπόριο ναρκωτικών στα εξάρχια ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Νιώθεις ασφαλής τώρα. Είναι, είναι ζήτημα απλής ναι. κατανόησης της ελληνικής γλώσσας. Είναι όλοι αρι οι ακροαριστεροί έχουν υπάρξει αριστεροί. Mm. Ναι. Άρα είναι πρώην σύντροφοι με όλου του αριστερού. Ναι. Mm. Να σα θυμίσω όμω ότι είμαι ο μόνο ίσω στο πάνελ που έχει μάστερ στην αναλυτική φιλοσοφία. Άρα Άρα... Η βία υποχρεωτικά είναι αναγκαστική. Άρα ανέχεστε ή συμφωνείτε με αυτόν αυτό. τον ευτελισμό Όχι, που υπήρξε. Έτσι. Τον αγρό. Δεν έχει ρηξιδίου. Η βία υποχρεωτικά είναι αναγκαστική. Ένοπλη έφοδο τη αστυνομία σε κινηματογράφο στην Αθήνα. Έφοδο σε μπάρ στον Γκάζι. Οι διπλωμένοι στα γόνατα επί μία ώρα. Η βια υποχρεωτικα ειναι αναγκαστικη ενοπλη εφοδο τη αστυνομια σε κινηματογραφο στην αθηνα εφοδο σε μπαρ στον οι θαμωνε κρατουνται διπλωμενοι στα γονατα επι μια ωρα η η αγγλή του νόμου εμπεριέχει σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται στοιχεία αναγκαστικότητας. Το λέω, το λέω γλυκά. Το λέω γλυκά. Το λέω γλυκά. Νιώθεις ασφαλής τώρα. Έφοδος της αστυνομία στην ΑΣΟΕ. Τα ΜΑΤ απέναντι στους φοιτητές. Επίδεσε το ΜΑΤ σε γονεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων την επόμενη του Πολυτεχνείου. Μάλιστα. Μάλιστα. Νιώθεις ασφαλής τώρα. Επί 4,5 χρόνια, καλλιεργούν το μύθο ότι του πρόσφυγε του φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνανε, γέμισαν τα νησιά. Ένα εκατομμύριο πέρασαν πάνω από την Ελλάδα, μέχρι που κλείσανε τα σύνορα. 7 Ιουλίου αναλαμβάνουν την εξουσία. 9 Ιουλίου καταργούν το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική. Ένα Υπουργείο το οποίο ήταν παντελώ μη λειτουργικό για να αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά. Με απόφαση του Πρωθυπουργού. Δημιουργείται Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου. 9 Ιουλίου ω 23 Οκτωβρίου. Το μεταναστευτικό γίνεται καυτή πατάτα μεταξύ 5 υπουργών. Κανείς δεν ξέρει τι να το κάνει. Η επισήριζα 5.000 ετούντε άσυλο στη Μόρια γίνονται 25.000 μέσα σε λίγους μήνες. 15 Ιανουαρίου. Επανειδρύουν το Υπουργείο Μετανάστευση που ήδη κατήργησαν. Το πρόβλημα στα νησιά είναι εκρηκτικό. Έξω και πέρα από κάθε δυνατότητα διαχείριση. ασφαλή τώρα. Τα νησιά βουλιάζουν. Η μεταφορά των προσφύγων στην ενδοχώρα γίνεται μετεμποδίων. Ξεχασμένοι μακεδονομάχοι με πανοπλίες επιτίθενται σε πρόσφυγε και ξυλοκοπούν παιδιά. Ακραίοι εθνικιστέ παίρνουν τον νόμο στα χέρια του. Νιώθεις ασφαλής τώρα. Τα όργανα του νόμου ξεχνούν τον νόμο. Η αστυνομία εισβάλλει χωρί ένταλμα στο σπίτι του, σκηνοθέτη Δημήτρη μήτρη βαρέα και τον ξυλοκοπεί. Εγώ θέλω μία αστυνομία που όταν θέλει να μπει σε ένα χώρο να κάνει έλεγχο θα μπαίνει. Μας. Η βία υποχρεωτικά είναι αναγκαστική συνέχεια. Η κυβέρνηση θα turn into a regime. Δεν much worse than you Είναι πολύ καλύτερο, η εδώ βλέπετε. Είναι κοινό στο δημόσιο χώρο. Τι βλέπω τώρα. Είναι δεν εγώ πιστεύω. Για να δικαιολογήσουν τι πράξει του, σκαρφίζονται ότι τα παιδιά του συμμετείχαν, συμμετείχαν σε κατάληψη. Τα παπαγαλάκια το Μήμια αναμεταδίδουν τη πληροφορία. Κάνει άλλο κατάληψη, γενικά με τη μάνα του. <laughs> Καταληψίζει με τη μανούλα. Οι έρευνε DNA από το χώρο τη κατάληψη δείχνουν ότι κανένα μέλο τη οικογένεια Ινδαρέ δεν βρισκόταν εκεί. Καμία συγνώμη. Μιώθηκε ασφαλή τώρα. Απρόκλητη βία. Καμία συγνώμη. Μιώθηκε ασφαλή τώρα. Κράτο καταστολής, καμία συγγνώμη, νιώθεις ασφαλής τώρα.